Videoita voidaan litteroida suomen kielelle Googlen puhekirjoitustyökalun avulla. Ja mitä tämä litterointi sitten vaatii, niin siihen tarvitaan audiokaapeli, joka liitetään siis tietokoneen äänilähdöstä sen äänituloliitäntään. Ja se on tämmöinen 3,5 millin mini plugi kaapeli mikäli sitten tietokoneessa on yhdistetty lähtö- ja niin se vaatii sitten tämmöisen TRRS-kaapelin, joka siis harjoittaa tämän tietokoneen liitännän kuulokia ja mikrofonin liitännäksi. Tässä ratkaisussa ikävä puoli on se, että sitä ääntä ei pääse kuulemaan sitten samalla litteroinnin aikana, vaan ainoastaan pystytään lukemaan, mitä se litteroi. Mutta mikäli sitten on käytössä ulkoinen äänikortti, niin niissähän on erillinen liitäntä, eli silloin sitä ääntä pääsee samalla kuuntelemaan. Ja tämä litterointi saadaan toteutettua siten, että avataan tähän uusi asiakirja Chrome-selaimella ja täältä Työkalut-valikosta löytyy sitten tämä puhekirjoitustyökalu. Ja tähän ilmestyy ruudulle tämmöinen mikrofoni-ikoni. Tässä kohtaa on hyvä varmistaa, että äänentaso on sopiva. Eli avaan tältä alhaalta hiiren oikealla painikkeella ääniasetukset. Ja katson, että tässä on oikea toistuja ja tulolaite. Ja tätä mikrofonia voidaan testata siten, että laitetaan tätä video pyörimään. Ja katsotaan, että signaali on riittävän voimakas. Ja tämän jälkeen laitetaan tämä video pyörimään. Näin. ja palataan tänne -alue, joka tutkii asiakirjaan ja painetaan sitten mikrofoni mikrofonin Sitä, miten ekosysteemi toimii, miten se elollinen ja eloton on vuorovaikutuksessa keskenään, miten eliöt vaikuttaa toisiinsa. Eli tosiaan ekologia on biologian osa-alue, tutkimussuuntaus. Miten se sana sulle ehkä on tuttu, tämä sana ekologinen, on ehkä se, Eli kuten tästä näkee, niin tämä ei ihan täydellistä ole, mutta paljon sinne päin, eli tätä pitää jälkikäteen korjailla. Ja mitä selvemmin se ääni on sinne puhuttu, niin sitä paremmin se osaa sitä sitten tulkita. Ja tähän tosiaan vaikuttaa se, että onko se puhuttu murteisesti, käytänkö siinä paljon slangia, miten voimakasta se ääni on.